L'espai situat és un punt d'informació i assessorament sobre temes de salut mental. Qualsevol persona amb diagnòstic o sense es pot acostar a l'Espai Situa a fer una consulta sobre temes de salut mental. Oferim informació, assessorament, seguiment, si cal, i ho fem sempre en col·laboració i en xarxa amb les entitats del territori i els serveis. Arran de la situació de pandèmia, el que hem fet és oferir el servei a través del telèfon, el mail i videotrucades. El objetivo de La Insólita, que es la Charcha de Cooperativas Feministas, es generar estrategias comunes para poder afrontar las necesidades que tenemos diferentes entidades feministas dentro de la economía social y solidaria. Actualmente el objetivo es consolidar a las entidades que forman parte ahora mismo de la red y la red en sí misma y a partir de ahí pensar un poco entre todas cuáles son los ritmos y los tiempos que queremos para que la red crezca y se pueda extender para generar estructuras e infraestructuras feministas. R.I.U.S. es un projecte que es basa en un circuit on hi participen diferents entitats que el que fan és recepcionar equips informàtics que es recondicionaran per poder entregar a l'usuari final, evitant el reciclatge prematur, contribuint a l'economia circular amb la vessant social que les entitats com els destinataris dels equips seran persones en risc d'exclusió o organitzacions sense ànim de lucre. Només el 2020, les entitats recondicionadores han preparat per satisfer tota la demanda que genera la crisi Covid més de 2.000 equips informàtics. La raó de ser de l'afegera des dels inicis és atendre les necessitats sociolaborals i assistencials de les persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual i risc d'exclusió social. Això durant la pandèmia no ha canviat, sí que s'ha vist alterat la manera com fer-ho. Nosaltres ja de forma habitual donem productes a entitats socials, tots aquells iogurts que queden prop de la data de consum preferent per intentar evitar parcialment el malbaratament alimentari. En aquest any de pandèmia el que hem fet és incrementar-les, fins a 600 unitats vam l'any passat donar a aquestes entitats.